בסרטון הזה אני רוצה לוודא שאנחנו יודעים לקבוע מהו הוקטור הנורמלי למישור כאשר תינתן לנו המשוואה של המישור. אז בואו נתחיל בסרטוט של המישור שלנו. נתחיל. זהו המישור וזה רק חלק ממנו כמובן, הרי הוא מתפרס לכל הכיוונים, אז נניח שזה המישור שלנו. ונניח שזה הוקטור הנורמלי למישור. זהו הוקטור הנורמלי שלנו למישור. והוא מוגדר AI ועוד BJ ועוד CK. ובכן, זהו הווקטור הנורמלי למישור. כלומר, הוא ניצב לכל ווקטור אחר שנמצא על המישור. ונניח שיש לנו נקודה כלשהי למישור. יש לנו נקודה, זאת הנקודה XP. זה P עבור מישור, וזאת נקודה YP, ZP. אם נסמן את ראשית הצירים, נניח שהצירים שלנו נמצאים כאן, אסרטט את קו הצירים, נאמר שהצירים שלנו נראים כך. זה ציר ה-Z, זהו ציר ה-Y, ונניח שזהו ציר ה-X. נניח שזהו ציר ה-X יוצא כך מכאן. זהו ציר ה-X. אפשר להגדיר את זה כבקטור מיקום. יש לנו וקטור מיקום, אני אסמן אותו. אני אסמן אותו כך. הוא נמצא מאחורי המישור כאן. זהו וקטור המיקום. הווקטור הזה X. py, pi ועוד y, p, j ועוד z, p, k. הקורדינטות שלו הן כאן. הן נמצאות על המישור. אני אקרא לזה, אני אקרא לבטו המקום הזה, לא יודע, אני אקרא לו p, אני לו p1. וזו נקודה על המישור. זה p1. וזה שווה לזה. עכשיו, אנחנו יכולים לקחת נקודה נוספת על המישור. נקודה נוספת שנקראת X Y Z. ונניח שX Y Z נמצאת על משולש. ונניח שניקח את הנקודה X Z, שגם הוא, כשראלי אפיין, על ידי וקטור מיקום אחר. ונניח וקטור מיקום שנראה ככה. בקע מיקום וקע. הוא יהיה מהחורי, מתחัด על משולש, הזה ניקרא, בו ניקרא לו, ניקרא לו P, לאבדיל מP אחד שכאן. והוא יהיה xi i ועוד y j ועוד זה z k. הסיבה שבגללה בניתי את כל זה, היא כדי שנמצא, וינתן נקודה מסוימת, שנתונה לנו על המישור, וגם כל x, y, z שנמצאת על המישור, כדי שנמצא, שנוכל לבנות שנמצא על המישור. וכבר זה. כשניסינו למצוא, מה הן משוואות של מישור? הוקטור שנמצא בוודאות על המישור הוא, ההפרש בין שני הוקטורים האלה, אני אסמן אותו בכחול. הוקטור הצהוב, פחות הוקטור הירוק. מהמקום הזה, נקבל את הווקטור. הווקטור, שמחבר את הנקודה הזאת לנקודה הזאת. אפשר יהיה להזיז את הוקטור, אבל בוודאות נקבל ווקטור שנמצא על המישור. אם תתחילו מאחת הנקודות האלה, הוא ודאי הצה על המישור. אם כן, הווקטור ייראה כך. והוא יהיה על המישור שלנו. הווקטור הזה נמצא על המישור, הווקטור הזה. וזהו וקטור Pมינוס P1. וזהו וקטור המיקום הזה פחות וקטור המיקום הזה. שווה הווקטור הזה. דרך אחרת לראות את זה היא וקטור המיקום הירוק הזה ומקטור המיקום הכחול הזה, שעל המישור יתנו את הווקטור הצהוב הזה. בדיוק, ראש אל זניו. הסיבה שעשיתי את כל זה هي שעכשיו אפשר לכפול סקלארית את הווקטור הכחול והווקטור הסגול. וכבר עשינו דברים דומים, והם צריכים להיות שווים ל-0, כי זה נמצא על המישור, וזה נמצב לכל מה שנמצא על המישור. ושווה ל-0. וכך נוכל להגיע למשוואה של המישור. לפני שאני מתחיל, רק נוודא שאנחנו יודעים מהם המרכיבים של הווקטור הכחול. ובכן, פי פחות פי אחד זה הווקטור הכחול. רק נחסיר כל מרכיב כזה. ונקבל x... פחות xpi ועוד y פחות ypj ועוד z פחות zpk. וכרגע אמרנו, זה על המישור, והווקטור הנורמלי הוא נורמלי למישור. אם נחפיל אותה מסקלארית נקבל 0. אם כן, n כפול הווקטור הזה. יהיה שווה 0. והוא גם שווה ל-a כפול הביטוי הזה. רק ימצא צבעים טובים. אז a כפול זה, וזה ax פחות axp, ועוד b כפול זה. ועוד by פחות byp. אני צריך לראות שיש מספיק צבעים. ובמשך וואז זה כ fulfillment כלומר וואז c z פחוט c z b וכול זה שווה ל f. עכשיו אני יכתוב זוט מחודש כדי שיו לנו את כל המונחים האלה אני מחפץ צבע מטימ. יו לנו את כל המונחים של x שגמ a x כל x שנמצא להם ישור מקיים את זה. אמכן a x b y אני אחישת elle בגגף ימין. יש לנו AX x ו-od b y ו-od c z. שווים. ועכשיו נחשית elle לשני אגפים. ואפשר גם נזיז את הכלם. אולי לא כדאי לעשות יותר מדי בובות של המשוואה. כל מה AXP a x p לשני אגפים. זה קמור לחשיר מינוס x p. זה a لانו גם b y p חיובי נשתמש בירוק ועוד b y p ו Levinsoff עוד c z p ו עוד c z p יהיה שווה ל zero. והסיבה שаниוסד כל זה هي שasicsנו גם בסטונים הקודמים, שאנחנוasicsנו למצואנו סחה של המשוואה למשהו. תומרו, אם יש לנו וקטור נורמלי, ונתון לנו נקודת למשהו x b יש לנו דרך מהירה מאוד לדעת מה היא המשוואה, אבל אני רוצה ללכת בדרך אחת. אני רוצה שתהיו מסוגלים שאם אתן לכם, אם אני אתן לכם משוואה של מישור, ואומר ש-AX ועוד BY ועוד CZ שווה ל-D, זוהי משוואה כללית עבור משור. אם תקבלו את זה, הייתי רוצה שתוכלו לדעת במהירות את הוקטור הנורמלי. איך תخلו לעשות את זה? ווועהן a x וואוד b y וואוד c z. זה לחלק הזה שכתוב כאן למלה. אני יכתוב זוג מחודש קאן, קדיש. הדברים יהיו ברורים. לחלק הזה הוא a x וואוד b y וואוד c z. שוו לא, שוו לכל מה שכתוב כאן בצד ימין, סליחה, בצד small. אני אטיק וארדביק זה. אטיק וארדביק. פשוט הפתחתי את ביטוי הזה. ותמרוים כל זה. A איזה זוט צריך להיות A, וA B איזה זוט צריך להיות B, דולר, וA C איזה זוט צריך להיות C, דולר. d יש שווה لكل זה, וזה יא פשוט מיסпар, זה פשוט יהיה מיסпар. אם ניצם מתחנה שאידעת מהו וקטור אונורמالي ומה A B וA C, כלומר מהי מרכיבים שלים של זה, ופחן זה וD, וכאח אפשר לגיע למשבאה של המשו. ומהי מתי נותרה מתמשבאות המשוורמה? אז היה וקטור אונורמالي, ופחן ראינו את זה קרה. אבל וקטור אונורמالي A איזה זה מתימל A איזה B B הזה, C. האבקתור הנורמלי למישור שתחלנו איתו יש לו את הרחיבים א, אם יש לכם משווה של מישור, הבקתור הנורמלי למישור הזה kan יהיה א, אי, וואד ב, גי, וואד ס, כי. וזה קל מאוד. אני אם תנהLEM משווה של מישור, תנהLEM דוגמה ממשית, אני שיש לנו מישור מסויים. בשלושה מימדים, מינוס 3, למרות שאפשר יותר מימדים, נניח מינוס 3x ועוד שורש ריבועי של 2y ועוד 7z שווה πי. משהו כזה משוגע, לא, לא משוגע, אבל זה צריך להיות מישור בשלושה מימדים. ומהו הווקטור הנורמלי למישור? אפשר פשוט, פשוט לוקחים את המקדמים האלה, הווקטור הנורמלי למישור הוא, מינוס 3i ועוד שור שריבועי של 2j ועוד ג'יווה k. ואפשר להתעלם את d. הסיבה שאפשר להתעלם את d שזה יכול רק להזיז את המישור. זה לא יכול לקבוע את שיפור הרתיית אם כן, הוקטור הנורמלי הוא אותו וקטור, d יהיה e או 100. הוא יהיה נורמלי לכל המישורים האלה, שיהיו שונים זה מזה, כי הם יהיו מוזכים, מוזזים, עמותים, אך לכולם שאת אותה, אותה טייאז, אותו מישור, כולם יגיעו לו נקודה באותו כיוון, ובקטרו נורמלי שיצביע לאותו כיוון. אני מקווה שהסרטון תרם לכם, ועכשיו נתבסס על כדי להגדיר מרחק בין נקודות, בתלת מימד ובמישור כלשהו, ואת המרחק הקצר ביותר להגיע למישור.